Onko teillä jo... jo niin, mikä väri te on? Palen. Palen kautta. Okei, jos mä otan nää, kun näissä on pinkkiä ja valkoista, niin mä otan nää tähän vähän sivuun. Niin... Ota vaan jo. P. P. Yes. Me on kerätty kiltomatoja viime yönä, jotka sitten mitattiin ja merkittiin ennen kuin ne menee meidän kokeisiin, jotta tiedetään, että mikä yksilö on mikäkin. Ja samaten meillä on pari eri koetta, jossa on valot, räppejä koiraille ja koiraat mitattiin, että tiedetään meneekö ne tietynlaiset esimerkiksi kirkkaamman naran luoksi isommat koiraat. Samalla saadaan sellaista dataa, että kasvaako koiraiden koko kesän mittaan, niin kuin joku on esittänyt, mutta tällaista tutkittua dataa ei vielä ole. Ja koiraat sitten samalla tavalla merkitään ja päästetään jossain vaiheessa sitten takaisin luontoon, niin tiedetään, että jos tulee sama koira strappiin takaisin, niin ei sitten sitä lasketa, että on meidän datapisteet riippumattomia. Ja tässä on sitten, kun on useampi koe ja koira tai naaraa, niin aika paljon kirjanpito-ohessa, jota sitten tässä on vielä meneillään, nyt saatiin valmiiksi meidän mittaukset ja merkinnät tältä päivältä. No, tässä illan viiletessä ja auringonlaskun lähestyessä me yritetään näitä meidän koejärjestelyitä ja tässä nimenomaisessa tapauksessa me tehdään tänne mutta silti oikein kiintosa. Niillä naarailla, jotka on jo mennyt muista kokeista läpi ja ennen kuin ne pääsee vapauteen, ne menee vielä tähän yhteen vaiheeseen, jossa me testataan kilpailun vaikutusta niiden naaraiden lisääntymismenestykseen eli tässä naaras on joko yksistään laitettu hyvälle paikalle houkutella koiraita purkissa. Taikka meidän toisessa käsittelyssä on neljä tämmöistä samanlaista purkkia vierekkään, jossa kussakin on naaras. Ja me tiedetään, minkä kokoisia ne naarat on ja kuinka kirkkaasti ne suurin piirtein on loistanut. Ja vielä sen verran aikainen ilta, että naaras ei ole asettunut, vaan tuolla se hakee paikkaansa. Mutta Illan pimeisessä luulen, että se hakeutuu yhteen kohtaan ja alkaa loistamaan. Kaissa ne parittelee aika pitkään. Ja kun Aamuyössä tänne tulee, niin hyvin ehtii vielä tarkastaa, että pariutuuko naaras vai ei. Ja tosiaan tämä, meillä on vaan tällainen yksinkertainen vasten, naaras joko pariutuu tai ei, ja me tiedetään, mikä kokoisia ne on, ja onko ne ryhmässä vai yksin. Ja Tässä me saadaan tietoa kilpailun vaikutuksesta niiden naaraiden lisääntymismenestykseen. Ja nyt meillä on tässä muutamia aikaisempana iltana räppiin lentäneitä koiraita, jotka on merkitty, jotta sitten tiedetään, että jos sama yksilö tulee uudestaan. Että... Jo. Näin on jo käynyt ja nyt illan suussa on hyvä aika niitä vapautella, kun ei ole enää niin lämmintä kuin päivällä. Ne kyllä sitten löytää omille teilleen yön tullessa.